Камери встановили в селах Василівка та Покровка. Диспетчерське робоче місце в місті Очакові обладнане телевізором, куди виводиться зображення з цих камер. Диспетчер моніторить ситуацію кожні 15-20 хвилин. «Наприклад, якщо нам потрібно детально роздивитися сегмент лісу, який викликає занепокоєння, ми вибираємо камеру і вибираємо той ...сегмент лісу, який нам потрібно подивитися». Під відеонаглядом майже 30-кілометрова зона. При нестабільному освітленні активується підсвічування. «Ми розглядаємо всі об'єкти. Для цього нам потрібно збільшити і прокрутити. І ми бачимо все навкруги, що відбувається. Якщо якийсь об'єкт в нас викликає е е е е занепокоєння, ми зупиняємо камеру. Наводимо на нього та збільшуємо. Першими на лісову пожежу прибувають представники лісництва. Якщо є яке загорання, ми одразу реагуємо, передаємо інформацію до лісництва, і вони виїжджають. А поки вони їдуть до місця, ми дивимося, чи є загроза, яке розповсюдження, а також площі. Пристрої знімають місцевість з висоти 25 метрів. Камери укомплектовані 25-кратним оптичним зумом, що дозволяє... ...збільшувати зображення без втрати якості. Окрім як на монітори, сигнал з камер можна приймати на мобільні засоби – планшет, телефон тощо. «В 2001 році в липні місяці, виникла пожежа, яка знищила приблизно 2-3 лісового масиву. ...тому я вважаю, що користь саме серйозна. В цьому році природні умови надали можливість... ...уникнути пожеж у зв'язку з тим, що літо було дощове». Але регіон південний і рівень небезпеки все одно підвищений, додає Юрій Литваненко. У 2020-му ліси тут горіли п'ять разів. Олександр Гресь, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв.